V sobotu 15. října se v kempu Stříbrný rybník konal druhý ročník akce Den smyslivci. Akce pro širokou veřejnost s bohatým programem zaměřeným na mysleveckou tématiku přilákala i přes nepřízeň počasí spoustu návštěvníků. Celý den probíhala soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Má dobrou barvu. Jo. Děkuji. Ano. Nechyběli trubači. Sokolníci program pro děti nebo hudební vystoupení. A když jsem ve zjádl jich hodit, jak žil, a ten život je to horko hora, hodilo se kůže, takže čemu můžu líp jít